السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلت إلى البحرين للسيارات الفئة الأعلى والرياضية هايلوكس 2023 جي ار سبورت جي ار سبورت بيك عملية وقوية بشكل جميل وبنظام تعليق محسن لأداء أفضل في المناطق الوعرة وفي الطرق المعبدة السيارة بمحرك بنزين 6 سلندر وسعته 4000 سي سي بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن الواجهة بحساسات وكاميرا أمامية وأنوار اليدي والشكل الجانبي برفارف بنفس لون السيارة وبجنود 18 إنش المراية بطي تلقائي وبكاميرا جانبية والدخول ذكي من باب السائق والراكب الأمامي وهذا الخط الرسمي والوكالة للهيلوكس جيار سبورت الشكل الخلفي بجناح وأنوار ليدي وكاميرا وحساسات خلفية استهلاك البنزين تمشيك 9.6 كيلومتر باللتر الواحد وداخلية السيارة بمقاعد جلد بلونين ومقعد السائق كهربائي والشاشة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، والبلوتوث والخرائط، وبث شاشة الهاتف. السيارة دبل، وبمكيف أوتو بتحكم منفصل للسائق والركاب، وبدفلوك خلفي. المقود بجير شفتر للتحكم بالجير، وبمثبت سرعة. وهذا الصف الخلفي، بفتحات تكييف خلفية. السيارة متواجدة في البحرين للسيارات، موزع معتمد للمركز التجاري للسيارات والمحركات، بازرع والعنوان صنعاء شارع الدائري الشمالي. المؤدي إلى جسر مذبح شمال جامعة صنعاء الجديدة وجميع السيارات وارد بازرعة بضمان ثلاث سنوات أو مئة ألف كيلومتر من أي خلل مصنعي والسعر وارقام التواصل في وصف الفيديو وفي أول تعليق لا تنسى الاشتراك ودعمنا بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته